تو اس کو کبھی جھلک پڑتی ہے اپنے شیخ کی کبھی ادھر تو کبھی یوں بھی اس کو دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کی توجہ اس طرح مرکوز ہو جائے کہ یہ جو جس شیخ کی طرف یہ چل رہا ہے وہ بالکل درست ہے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میں نے خواب میں دیکھا غالب حضرت بلاال افشیر رضی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر تھے فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف